الثالث هو مورو، كائن من اللحم الملتوية الذي يعيش في الخزانة بعد المطحنة. سلام لكم شباب، سلام لكم أخباركم كم يا جماعة رجعت لكم. تقريباً يا جماعة اليوم راح أسوي رابط ريزنتيفيل. اتمنى لي مشاهدة الحلقات اللي قبل دو يشوفهم لأنه هو سلسلة متداولة، لأنه هو جماعة سلسلة متكاملة. فانصحكم انكم تروحون تشوفونه، لا تنسون اللايك، سبسكرايب، ايش رايكم انا؟ اذا ما كنت مشترك، اشترك أهم شيء لا تنسون تشتركون معي بالتويتش لان انزل ثو تقريبا يوميا، ولكن الحين وقت العيد فما اعتقد اني راح اصور بس ان شاء الله اني راح اصور اليوم او باكر مع نزول هذا الفيديو، وبس يا جماعه خليكم مع المقطع لان المقطع وايد بطل، شوفوه للأخير الاخير واعطوني رايكم بلو اهلكم وايد. هذا كانت؟ ولا ما هو؟ والله ما أدري. المهم، فخليه يكون جزء ثاني يعني عرفتوا؟ فأيش رأيكم؟ حلوة الفكرة بسم الله أوه يا لما مدتي مدتي الله ياخذيي أوه لا لا أوه لك أنا ما أموت توقع أوه يا ياي ياي ياي أوه لا لا لا لا لا, لا. يا جماعة أوه ماي جاد الله ياخذييها الحش الحش هذا شوب هني موت تعال تعال أوه ماي جودنس مات أوه ماي جاد هذا شوبة هذا شبابني لا تقول لي راح كل الوحوش هذا الطلقات اللي شريتهم راحوا علي بس الطلقات اللي انا جبتهم يعني راحوا شباب <تصفيق> بسم الله خوفني رب الكعبة شق مائدتي شق المشكله انا ما اموت <تصفيق> والله ما شاء الله هذه شنو قصته اوكي اوه ماي جاد هذا قاعد يتكلم على ال... الذيب الديب اللي قبل شويه وذبح أه انا قد او لا هذول لا هذا اللي احسن هو اللي كان قاعد يذبحهم ما ادري او ماي جودنس او ماي جدنس أه ما يحتاج اني اطلع اثر صح؟ ولا اذبحه اخ الله ياخذكم او أوو.. أوو.. أوو.. او او يذكرني المكان هذا هذا المكان اللي لوع تبدي فيه اللي ذكرني لما انا كل إيدي كل اصابعي كلها I'm not kill There was an accident down on the road. <laughs> what? going on? What's What's going on? What's going on? What's going What the hell was that? You got a gun? Hey, are you listening? What sorry. I'm sorry. Take We're in the Dead body. Wait, there's more. Jesus Christ. Yeah. مكان مكان مكان يلوع الكبد، كان انحاش من المكان هذا احسن لي. هذا البيض هذا متى ايه البيض هذا؟ ما كان موجود. على ما اعتقد احتاج اني اقط عليه موتوتوف. مدل... انحش. الله حسيت. والله اني عبقري. والله اني عبقري. والله اني عبقري. <تصفيق> المشكلة أنا قطيت شيء يعني قوي لاند ماين لو أني قاط قنبلة كان أحسن قرنيت يكون وايد أحلى يعني ضيعت شيء وايد غالي شنو هذا؟ حركات بر ايوه حسبالي ما يصير أصعد في شيء هني؟ بسم الله. توكلنا على الله. <تصفيق> شوفوا شقة ايدي موجودة. <تصفيق> في دخلتين انا ماسك ال كان امسك الشت جان ناس اقوية طبوا علي شيء فجأة. يلا والله شيء يخوف قاعد انزل وايد تحت انا وصلت. اوكي ما في شي وراي. بسم الله بسم الله انا قاعد اقشعر يا شباب والله هذا بيض وايد لا يكون هذا لا يكون القائد الثاني يبيض زباله شكلهم يقطون زباله بعد محترمين والله كنت كنت بفجره بمب... اوه اوه هذه مالت ولدي اوه هذا هو خليني اخذه ما يصير امسك كل شي قاعد يتابع التبزون الغبي شوفوا التبزون اللي قاعد يتابع يا جماعة قاعد يتابع شي فاضي خليته قاعد يتابع يو هذيله اي دو ثينج شنو؟ Will the other? Oh, you have something to say? Oh, yeah. What do, you, what do mean, you mean, mother's special child? Mother, wants her baby back? Don't screw with me. Wait, wait, wait, please. Yeah, will the other? If you take it, then the others will laugh at me. But if Love I do better than them. what do I care? Wait, just a little longer, Wait. <laughs> bliss <laughs> لا وشكله. يا يور ماي مكاني لان مكانه مكانه ومصنعه يقدر يسوي اللي يبيه. ولكن ما تقدر تسوي اللي انت اقول إني انا موجود لك انني اقول لك قاعد يقول لك انني اقول لك اوكي انا خذيت الذراعين الايد الحين باقي لي البطن المعدة كاملة وبعدين اكتمل ولدي كامل، الا استغفر الله الراس اي عندي الراس إيه؟ المعدة كاملة باقي لي البطن الجسم او البادي اللي هو مطر مريندا بسم الله هذا شنو؟ <تصفيق> يا جماعة المفتاح أه بالكوخ نفسه، الكوخ اللي داخل او الكهف اللي موجود داخل. فعلى ما اعتقد ان الطراد ما يصير اشغله لان مفتاح الطراد مو موجود معاي. فلازم اروح ادور مفتاح الطراد. مفتاح السفينه! مفتاح الغارب اوه ماي جاد! اوه ماي جاد! سكر باب! شوفني لا أوه. لي رغبه بقى الزومبي قاي فجرت الي براسه الحين اقدر ادبحه بس ماكس هجي انا قبل ما كنت ادري شلون اللي فجر بس القنبله طلعت مفيده بسم الله اوكي خراني شاب هذا فوق انزين ليش ليش؟ يعني بس بس بقيت اطلع ابنحاش من مكان سيوني، ما في احد اي موتوا يلا موتوا ماذر ماريندا هذه انا راح اوريها راح اعلمها اصول اللعب شلون أقدر حرك السفينة وأمشي فيها، طارب. والله حلو أقدر أمشي بالسفينة، مناسة ماي ماي ماي ماي هذا مو زومبي اللي طلع لي. هذا مو زومبي. هذا سمكة. سمكة. What the hell? Research post or something? What the fuck are they doing here? me! Stay the down! Ethan. I got say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job! Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown. But my guess is we've been here too long, and Miranda knows it. Hey, hey! Did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. What business? GALUCHO! Shit! Stay back! Ew. The exit's underwater. You're done! I don't have time for this. Oh. Let's Miranda is already preparing. Miranda sent you to slow me you down? You're pathetic. What are you talking about? <laughs> oh, what the fuck is wrong with you? <laughs>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 What am I supposed to do? He said the exit's underwater. Exit there's power. لا تقول باور. الخريطة. سمعت صوت أحد. أنا خلصت لغاتي. أفاه، ليش ما أقدر أحطه؟ أيوه. في أحد دنيه. أوه! أوه! شوف السيف! الله يخذر. يمي. وأنا قاعد أقول في صوت واحد. هي أزاك بالقص إن شاء الله. في جاست لوكين انا ثانك يو فور يور بيتريدج ثانك يو مان ثانك يو اصلا ما بعت ما شريت من عندك ولا شيء بس قاعد اسال شنو عندك اوه ماي جاد الرجال يعني يقول هذا يمكن يمشي باي لحظه وينكسر باي لحظه راح احاول ان ما ينكسر واو راح <تصفيق> <تصفيق> انكسر والله صح كلامهم قالوا انه غديب بينكسر باي لحظة. اه Seriously. اوه اذا اذا لقيت هذا راح اقدر اسوي لي اشياء وايد فيها. فخلنا نقعد ندور. الله ياخذ ويهك يا ما ادري ايش اقول. انحش انحش اوه اوه ماي جاد يصير بالشتن وانا قاعد اجيب قنابل والله حرام ضيعت طرات ضيعت القنابل اوكي نبي نشغل الجنريتر بسرعه خلينا ننحش من المكان الخايس هذا متاهة والله متاهة صار باركور ما سفينة كبيرة اوه كسرها كسرها طب كسر جاي يكسر شو اسمه يكسر علينا شلت هذي؟ ايوه والله حركات والله نعم انه عبقري <تس> هذا قاعد يكسر علي قاعد يكسر علي، والله يا جماعة اني خايف راح تطيح علي. هذا هو. ياكلني؟ والله كيف ياكلني؟ ما تقدر تصيدني. شغل الباور. الجنريتر صار اشتغل أوكي. ايوه آه شوف اشتغل الجنريتر قاعد يصير فيه الكهربا مشينا ومشينا ونشغل الباور ونشغل الباور نطق الاخضر اني اخضر هذا طفي ها راح اشغلها ايوه شغلتها بالعكس كانت اوكي طيح يا يا يا ريور. طيح يا ريور. يا نيور <تصفيق> يلا يلا موت يلا <تصفيق> يلا شو الماي شلون ينزل طيح يلا ما يطيح لا يكون لازم اروح اذبحه هذا بطل شيطل صوت وايد نايم اي اي قم باي قم قم, قم قم قم قم قم ما في نوم هطح هطح هطح. <تصفيق> قم قم قم شيك قم سا سا. نايم وين أوه, أوه. اي. اي. اي. اي. اللايني هذا راح هني صح؟ وانت ايش كاي سيريا شباب؟ المشكلة ما انت طلقات شات بس معي طلقات سنايبر يعني اموري بالسيفتي مو بس بالسيفتي بس لازم ندور لنا طلقات نجمع لنا اشياء بكاك عاد الحين صار لنا مغامره قويه بسم الله خلينا نسنع طلقات قبل لا اتوهق اقدر استني طلقات شادكن قبل وهذ كافيه بس شيء حلو بسم الله لا بشكلك اوه اوه هذا هو داخل. اوي اوي اوي يزو علي. هذا هو داخل حلجه. داخل حلجه. اوه والله. يزو علي. تعال تعال تعال. تعال تعال. تعال تعال. تعال, تعال. تعال, تعال, تعال. تعال, تعال. تعال اي أيوة موت موت <تصفيق> موت موت موسي موسي موت، موت،, موت. يلا تعال تال يا تعال اوه فرعني مات اوه اوه اوه الله عليه سي قوي سي 4 in death as he was in life. disgusting disgusting نمشي. ما كنت ادري ان اوه هذا بيته! لما كان الغبي قاعد يتابع الشاشه ما شنو كاي يتابعني، يعني. قاعد ياكل ويتابع ما شنو هذا؟ يعني يشوف فيلم تذي ولا ما يشوف فيلم ولا هو تذي يعني يحب الشيء هذا، ناس ن... اخ. اح اقدر ارجع بنتي. ضاع اللوت اي والله راح راح علي الجوهره. حرامات اوه. أنا هذه مالت ال شو اسمه عيوه Who's هذا؟ Oh come on, we just met a while back. Nothing really matters. You're the last. هذا علي آخر واحد. You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. هل trying to get on my good side. don't get cocky. I kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too Go there and get my flask. Do that and you pass. First head back to the graveyard. هذا شنو اشتغل عنده ولا شنو يا شباب؟ سمعتوا شنو اللي قاله؟ ولا انا مضيع ولا في شيء ولا انا سمعت غلط. يبيني اشتغل عنده هذا ولا شنو؟ اوه اوه <تصفيق> اوه كائن حي ما شنو كان هذا؟ از <تصفيق> اي أيوه والله اكسره ما يصير؟ يلا سلام عليكم وداعا يا هو المكان الخائص اللي اللي ذبحت القائد ولا اعطاني لوت القائد بعد الله ياخذكم. يعني يت على الفاضي وفلوسي كلها على الفاضي. اخ الحين اقدر يعني يمكن اجيب فلوس وايد ما دام اني يعني انا جبت وايد اشياء فلو ابيعهم يمكن اصير اقدر اطور اسلحتي او اني اطور الماجنا ما دام انا ما جربت الماجنا انا مخلي طلقاته احس ان طلقاته شوي نادره فمخليها حق القائد هذاك. والله انا ما نفاهي ارجع مكاني نشوف البطه شنو يبي مني بطه موجود شو شو ماسك البطة شو شو ماسك اوه شوف البطة اللي ماسك ماسك الحي الجمجمه الحيه اللي انا شفتها اللي قاعد اقول انه في شيء حي داخل القزاز